שאנחנו צריכים לדעת, שאנחנו צריכים להיות אנשים שמחים. שיקנו אותנו. איך אני אשדר לבנים שלי שרצו להיות כמוני? עכשיו אני אומרים, זקן ופעות וישמרו שבת וילמדו תורה. איך אני אשדר להם? רק על ידי שמחה. איך אני בא הביתה? אני אקדם את הברעת בית מושחת! זה לאשתי ועדת חקירה, אני רוצה! איפה עלך הכסף! אז אגידו, זה אבא שלנו! זה זקן, זה פאוט, זה תורם! סע! לא רוצים להיות כמו! הנה שם יש איזה נרקומן אחד, שם שותה כל היום, כל היום, חינגות! כזה אנחנו רוצים להיות! למה הוא אתה צריך לשדר שמחה להכניס לחיים שלך שמחה להכניס לנשאמה שלך מה שעזר לך בחיים זה שמחה בטח תפילה, בטח אמונה אבל מה זה שבב? אם איזה מתפלל ויש לו אמונה והוא כול עצוב וכולו חתיכת עבר, כאילו כל היום מהבוקר עד ערב רק עבר מה אתה עבר? מה פתאום? אני מפנים קדימה היא לא חי בעבר לא חי בעבר אז מה אם עדה מרווח את הכסף בעבר? עשית בעבר? לא, עכשיו מה? בגלל שהיום אין אז נפכה? לא נכון היום נתקרב לשם בצורה חדשה יש בוחור אין לי כלום אבל יש לי אותך יש לי אותך זה הכל אתה שווה לי הכל האמונה לי הכל